Hau, Mikel da, eta gutako askok bezala informazioa gordetzeko gaio elektronikoak erabiltzen ditu. Beren mugikorra, USB-ak, CD-ak eta abar. Zenbaitetan, gaioa gutako bat ez dugu gila gorabili behar, eta zer egiten dugu. Ba, askotan, zakarretara botatzen dugu. Adibidez, gaioa hobe erosetzen dugu. Beste batzuetan, lagun bat egiten diogu, beraiek erabiltzen dezaten, Gure informazioa ezabatzeko ezabatu butoian klik egin guneaz pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela, baina hua ez da beti horrela. Gailua eskutsarretan eroriz gero, zenbait kasutan posibleda berez ezabatuta zegoen informazioa, metodo batzuen bidez, beraskur batua alizatea. Horrela, gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke gure informazio pertsuna eta konfidenziala lurtuz. Gure segurtasuna, arriskuan jarriz, azkenean. Hau eki diteko, eraserbezalako programak dauzkagu, ezabatze segura bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako, joa zaitez, beraien web ofizialera.